Γκάντι, γκάντι, ξέρω πάλι για να ακούς αλλά εγώ θα σου πω Τώρα που είμαστε σε καραντίνο λοιπόν, έκατα και έψαξα στο YouTube Και έψαξα για γραμματικά φαινόμενα ε, Και συντακτικά, ξέρεις που δυσκολεύτηκα Για πε με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Ε, σε αυτά που είναι με το αντικείμενο. Με το βατικό, το ρήμα και μόνο το το δίπτωτο. Μήπως, λέω μήπως, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Λοιπόν, άκουνας το εξηγήσω λίγο γρήγορα, γιατί θέλω να κάτσω να δω και Netflix. Λοιπόν, για να βρει τα αντικείμενα... Ρωτάς τι και σε ποιον. Για παράδειγμα, εγώ πήρα ένα δώρο στην κατίνα. Ποια είναι τα αντικείμενα. Δώρο και κατίνα. Τι ανάεισαι έδωσες δώρο στην κατίνα. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Παράδειγμα σου έφερα. Είναι. Αμάν, να βρει άλλη. Καλά, καλά. Άλλη φορά θα δίνω δώρο στην κυρία Ευτέρμη. Τώρα στο θέμα μας όμως για να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Εσύ αύριο θα φύγει από το σπίτι. Παράδειγμα. Εί... Ε, αυτό δεν έχει αντικείμενο. Δεν απαντάει το τι. Ωραία. Άρα λοιπόν το ρήμα που έχει απάντηση στο τι είναι μεταβατικό και το ρήμα που δεν έχει απάντηση στο τι είναι αμετάβατο. Ωραία. Κατάλαβα. Και ποιο είναι το άμεσο και το αντικείμενο. Λοιπόν, άμεσο είναι το αντικείμενο που βρίσκεται στην αιτιατική. Αν όμως έχω δύο αιτιατικές, άμεσο είναι αυτό που... Είναι σοδανό. Α! Δηλαδή, αν έχω δύο αντικείμενα, ε, αυτό που έχει ψυχή είναι άμεσο και αυτό που δεν έχει είναι έμεσο. Αν έχω δύο αιτιατικέ. Αν δεν έχω. Ωραία. Άγω ένα άλλο παράδειγμα. Η κυρία Ευτέρπη του έδωσε ένα ποδήλατο. Το ένα είναι του. Σε ποιον έδωσα, σε αυτόν. Απλά το λέει του και αυτό είναι αντικείμενο. Α, του έδωσα και το άλλο αντικείμενο είναι το ποδήλατο. Άρα αυτό που είναι το ποδήλατο είναι άμεσο και το του που είναι σε γενική είναι έμεσο. Mm, πρόσεξε όμω εδώ μια λεπτομέρεια. Αν όλα τα αντικείμενα ανήκουν. Στην ίδια κατηγορία και έχουν την ίδια πτώση, δηλαδή πήγα στο φαρμακείο και αγόρασα χάπια για την πίεση, χάπια για την καρδιά, χάπια για το Alzheimer. τότε το ρήμα είναι μονόπτωτο, αλλιώς είναι δίπτωτο. Α, τέλεια! Τα έμαθα. Ξέρεις που πάω να τα πω, ε! Πάλι πάω να πάρω τηλέφωνο τα εγγόνια μου, Γκάντι! Σε ευχαριστώ και πάλι! Να κάνεις ό,τι θες. Αλλά πριν κάνεις ό,τι θες, θέλω να μου ετοιμάσεις ένα κουβά ποπκόρν και κοίτα να τα πάρεις τηλέφωνο. Να μην τα μιλάς από το ίντερνετ γιατί θα μου κολλάει το Netflix.